Gorat, gora beti, ai gora lapurdi. Zer zukeren abaritu duzu esta? Garai batean, taberna bateko edo zeinedarik 2 euro baino gutxiago balio zituen. Zenbat balio du orain laran zuko batek edo garagardoak? Hmm. Etzen alokairuak ere duela urte batzuk baino gehiago balio du. Arropak, janariak ia danak o horrek inflazioa du izena eta bideo honetan zer den ulertzen saiatuko gara. Az gaitezen definiziotik? Inflazioa esaten zaio ondasun eta zerbitzuen prezioan eta epe- jakin baten barruan ematen den igoera orokorrari. Seguru entzun eta irakurri duzulan Badakigu zer den orduan. Baina galdera garrantzitsuagoak ere badaude. Lehenengoa. Zergaitik gertatzen da. Ba, ez dago motivo bat eta bakarra inflazioa saltzen duena. Oh, bai. Hainbat faktorek eragiten dute. Azken urteetan oikoena lehengaien edo erregaien prezioaren igoera da. Gasolina edo diesela igotzen bada adibidez, zeharka beste prezio gehienetan eragin dezake. Azken finean ia edo produktu eko itzi edo garraiatzeko erabiltzen da. Bagauza bera gertatzen da elektrizitatea edo gazarekin. Igoera horiek kontrolatzen saiak diren faktoren menpe daude, eta ez dago beti errealde jakinbaten esku. Errusia eta Ukrainaren arteko gatazka kadibidez, Europa osoko gasolindegietan izan zuen eragina. Beste motivo bat, eskariaren igoera izan daiteke. Produktu edo zerbitzu bat eskuratu nahi dutenen kopuruak gora egiten badu eta produktu hori mugatua bada prezioak gora egiten du. Hori gertatu da adibidez, hainbat pertsona edo enpresek etxe bizitzak erosi nahi esan dituztenean inbertitzeko edo etxe bizitza turistikoak egiteko. Ezkaria altuagoa da, baina etxe kopuru berbera dago. Hortaz, aukera baliatuta Etxe bizitza saldu nahi dutenek prezioa igotzen dute. Eta azkenik, herritarren soldaten batazbestekoaren igoerak ere bere eragina izan dezake. Diru gehiago badugu diru gehiago gastatzeko prestigongo gara, eta horrek prezioen igoera ekar dezake. Hori bai. Azken faktore honen eragina oso txikia da. Bigarren galdera, zein ondorio ditu, edo nola eragiten digu guri, Inflazioak eragin positiboak, zen negatiboak izan ditzak ekonomian. Baina, haundia bada negatiboak ditu nagusiki. Nabarmenak, bi dira. Batetik, gure eroz gaitasuna txikitzen da. Guk, diruko kopuru berbera jasotzen badugu, baina ia denak gehiago balio badu, lehen baino ondasun eta zerbitzu gutxiago ordaindual izango ditugu. Argiago esan da, pobreago egiten gaitu. Horrekin oso lotuta dago bigarrena. Inflazioa badago txanpon batek bere balioa galtzen du. Euro batek zertarako balio zuen lehen. Eta orain, gutxiagorako ez da? Goazen hirugarren galderara. Nola neurtzen da herrialde edo eskualde bateko inflazioa? Nola dakigu euneko bat, euneko iru edo euneko esazpiko ma bostekoa den? lasai. Ez da oso formula komplikatua, eh? Eunekoen bidez adierazten dendatu hori inflazio tasa da eta kontsumo prezioen indisearen igoera adierazten du. Herrialde bakoitzean gehien kontsumitzen diren ondasun eta zerbitzuekin osatutako zazki bat hartzen da erreferentzia gisa eta duten garrantziaren arabera balioa desberdina ematen zaie. Eh? Zazki horren prezioa kalkulatzen da eta horrek zehazten du kontsumo prezioen indexea. Gero beste garai batzuetako erreferentziekin alderatzen da inflazio tasa lortzeko Adibidez, 2018 batean zazki hori osatzearen prezioa berreun eta berrogeita mar eurokoa bazen, eta 2018 bian aldiz berreun eta larogeita abikoa bada zenbatigo da. Iruko erregeleak konpontzen du duena, zer egingo genuke hiruko erregelearik gabe. Orduan, berreundeta berrogeita mar egun baldin bada, zenbada berreun eta laro gehieta bi. Kalkula gailuarekin no beto. <totipos> Eguneko atera zait. Hortaz, amabiko mazortzi igo da. Ulertu duzu. Bueno, bali istor duan, badakizu da inflazioa zer den. Baina egia esan galdera batutzi dugu erantzun gabe. Zaiena, nola egiten zaio aurre inflazioari? hori eh, beste batean jorratuko dugu, bale. Amaitu dugu gaurkox. Beraz, prezioak ez aukeran, baina zuek bai, gora zuek. Urrengor arte